Salutare! Sunt Adina Voideanu. În episodul trecut ți-am menționat tipurile de biochestionare pe care le sugerăm și cu care lucrăm noi și ți-am povestit despre biochestionarul pe digestie. Astăzi voi continua cu alte două biochestionare predefinite, și anume cel pe hidratare și cel cu alimentele pentru starea de bine și voi începe cu biochestionarul pe hidratare, care reprezintă cea mai rapidă scanare dintre toate. Durează aproximativ două minute, iar în urma acesteia vei obține un raport ce va conține în primul rând un material informativ despre semnele și simptomele deshidratării cronice, apoi vei vedea care sunt organele și sistemele corpului tău cele mai afectate de deshidratare, care sunt hormonii și neurotransmițătorii cei mai afectați de lipsa hidratării sau de lipsa unei hidratări corespunzătoare, ce contaminanți din apă afectează hidratarea, ce electroliți sunt esențiali pentru o hidratare optimă, ce plante promovează hidratarea și în ce măsură rezonează corpul tău cu ele și care sunt acele săruri celulare homeopatice care promovează hidratarea celulară și în ce măsură organismul tău rezonează cu fiecare în parte. În concluzie, o scanare foarte rapidă, dar cu un raport destul de complex. Un alt biochestionar predefinit și foarte complex în materie de informații oferite este Foods for Wellness sau Alimente pentru starea de bine. Este o scanare ce durează aproximativ 10 minute și în urma căreia vei primi un raport um, foarte stufos cu o sumedenie de informații prețioase. În cadrul raportului vei regăsi lista cu alimentele preferate de către corpul tău, alimente împărțite pe 13 categorii leguminoase, băuturi, lactate și ouă, grăsimi și uleiuri, pește și fructe de mare, fructe, cereale, carne, diverse nuci și semințe, condimente, zaharuri și indulcitori și legume. În plus vei găsi și o listă cu principalele alimente de evitat, top 30 de alimente preferate, top 30 de alimente de evitat, lista cu toate alimentele scanate pe categorii, aproximativ 500 de parametri. Raport cu alte categorii de stresori asociați cu alimentația, peste 450 de parametri și aici avem așa, pesticide, insecticide, ierbicide, ingrediente derivate din alimente modificate genetic, factori perturbatori endocrini, contaminanți din apă, alimente modificate genetic, aditive alimentari, alte alimente ca stresori. Așadar, după cum spuneam, ai o mulțime de informații prețioase. Atât pentru azi, dar continuăm și săptămâna viitoare cu celelalte tipuri de scanări cu Zaito Select. Îți doresc o săptămână ușoară, ai grijă de tine și de sănătatea ta!